عاوز تعرف هتحطهم فين الملفات اللي هتعملها داونلود سواء في الويندوز او في الماك عندك انت عندك ويندوز هتدخل جوه ملف في الستايلوس مطرح ما انت مسطبه جوه فولدر سيج جوه فولدر سيج لايبراريز يوزر لايبراريز هتلاقي ملف اسمه converted دريكس فايلز حط فيه الاربع ملفات اللي هتعملهم داونلود